Марія Лялюк шляхи боротьби із свілью в, у кутах і при підлозі у багатнього квартирному будинку пам'ятка 1930 року побудови перший поверх над підвалом опа стіна 80 см цегла тут дешево не вийде не вийде у вас дешево на жаль Марія Ох, Олександр Васильович Налазився по цих подвалах в началі 2000 х це весь жах просто скільки я об'єктів тоді зробив реконструкції це попець просто у самому центрі Києва та ну щось таке що вона тут пригає це перекриття це подвальна частина і ось тут дивіться для того щоб остаточно прийняти рішення в вашій ситуації треба зробити обслідження цих конструкцій те що я зараз скажу це найчастіше те що ми можемо зустріти в старих будинках і так коли ці будинки будувалися Да, це там біля золотих воріт, центр Києва, наприклад, ми робили реконструкцію будинку, і там була ціна 80 см, і Олександр Васильович якраз і займався ну, там невеликий час, займався цим будинком. Декілька варіантів там перепробували. Ось. Тому те, що я буду розповідати, це те, що, на мій погляд, воно найбільш ефективно. Тому що. Наше намагання якось висушити цю стіну, воно нуль ефекту, просто нуль. За оці багато-багато років 80 см цегли напитує стільки вологі, що просто жах. І проблема там в тому, що ця грьобана волога йде з декількох істочників. Перший підсос вологі з ґрунту. Раніше ніхто гідроізоляції не робив. Отут гідроізоляції нема. Чому? Тому що на першому поверхі жила прислуга або скот. Тому там не робили. Вже Хозяєва, вони вже жили на другому поверсі. Тому часто в цих будинках дуже великі парадні сходи на другий поверх. І там, де жили Хозяєви. І ось виходить так, що Перший істочник – це підсос вологі знизу, тому що там фундаменти із цегли, як правило, і ось воно його сму... підсмоктує. Другий істочник – це з ґрунту, тому що тут теж ніякої гідрозоляції нема. Третій істочник – це з вулиці зона цоколю, тому що, як правило, цоколь тут побитий, ніякої гідрозоляції теж нема, дощ прискає, сніг моче, свою долю вологі воно отримує. Це третій. Четвертий істочник. Четвертий істочник цієї стіни – це підвал, тому що, як правило, гідрозаліації в підвалі нема, він холодний, дуже в, в, в, висока вологість, тому теж насичує ці стіни. І от вся ця волога підіймається по стіні. І підіймається вона рівно до того моменту, а п'ятий істочник – це промерзання. Взимку, коли в нас мінусова температура, і ось тут зона конденсації, так як будинок парапроникний, то волога з кімнати поступає в наше приміщення. Тобто, от в таких старих будинках 5 істочників вологі в стіні, 5. І для того, щоб зробити так, щоб стіна була суха, вам треба зробити хоча б 4. Хоча б 4 істочника прибрати. Так, йдемо далі. І ось виходить так, що ця-вся волога, вона підіймається ось сюди до определеного рівня. Якого? Вона зупинає, зупиняється там, де встановлюється рівновага. Рівновага між тим, що приходить і що уходить. Уходить вентиляцію будинку або вітром, тому що фасади вони відкриті. Ось. І тому чим краще вентиляція в кімнаті, тим нижче цей рівень. І ось по молодості була попитка зробити гідроізоляцію. І що це дало? Нічого не дало. Тому що ми змінили цю рівновагу. І тепер ось ця лінія, котра була ось тут, стала ось тут. Тому що хочемо ми чи ні, а вологі треба кудись діватися і просто стали цвести або вище відвалюватися вище зрозуміло ось так що а кут він ще додається чому гірше тому що в куті якщо ми подивимося як циркулює вентиляція вона ж циркулює ось, ось так і кути як правило вони менше вентилюються із-за цього це план ми план дивимось. І по вертикалі теж саме. Ось, плюс він сильніше промерзає, тому що площа наружної поверхні вона значно більша, ніж площа внутрішньої поверхні, тому кути сильніше промерзають. І от з чого починається ця сира сира ці грибок? З кутів, тому що п'ятий оцей істочник, він в куті найбільший. Найбільше промерзання йде. Розуміло? І тепер для того, щоб вам прийняти рішення, що ж вам робити, то тут виходить так, що треба, е, ну, обслідження, воно повинно дати інформацію, хто з цих п'яти істочників найбільший. Хто? Якщо тут е, всередині лягушки квакають, то підвал. Ну, його підтоплює, там стоїть вода, погані труби, прориває дуже часто, тому сиростя стоїть там і так далі. Може бути, може бути. Ось, або, наприклад, тут йде дорога, або якийсь там приямок, в котрій постійно, постійно тече вода, сніг там і вся ця хрінь і теж. Може бути, може бути. Тому треба це все ну, обслідувати. Є в нас таке поняття, як саніруюча штукатурка. Так ось, що було зроблено на тому об'єкті? Після експериментів на протязі декількох років, тому що треба зробити, понаблюдати, знову зробити, понаблюдати. Найкращий результат дала наступне. Є така технологія, яка зветься санація. Що це значить? Це значить, що буряться отвори, вставляються ін'єктори. І закачується сюди рідина, яка утворює гель. І цей гель перекриває Пори цегли. Зрозуміло, так? Тобто, вже та волога, котра є в нас от тут, от сюди, вона потрапити вже не може. Все. Ця не може. Частково ця не може. Зрозуміло, так? Після того. Коли цю санацію зробили, з першого разу вона не дала 100% результат, все одно десь щось проступило, то зробили другий раз, потім третій раз, і вже тоді воно все перекрило. Все. Це було вже помітно, тому що вологість цієї стіни стала спадати. Для того, щоб цю стінку підсушити швидше, стінка оштукатурюється саніруючою штукатуркою. Дуже велика помилка, коли не зробили санацію або не зробили відсікаючу гідроізоляцію, а нанесли сан саніруючу штукатурку. Вона не допоможе, тому що в неї є той об'єм вологі, котрий вона може витягти зі стіни, і більше вона не може. Все, вона відпрацьовує. Саніруючий ефект спадає. Тому цю штукатурку треба використовувати тільки після того, як ви прибрали оці істочники вологі. Тільки після цього ви можете використовувати санацію. Далі. Далі треба звернути увагу, тому що ось тут на підлозі повинна бути параізоляція, обов'язкова. Е, якщо її немає, її треба зробити, і так далі. Зрозуміло? Ну і останній варіант це примерзання. Що з ним робити? Ось з промерзанням тут найгірше, тому що виходить так, що якщо ви зробите внутрішнє утеплення, ось воно буде не дуже. Так, е утеплити з фасаду ви не можете. Тому виходить так, що 80 см цегли це немало, це не, мало, це не хило, так, да? То Тобто, звісно, на фасаді ви утеплити не зможете цього. Все, я розповів вам те, що можна зробити офіційно. Але ви не розходитесь. Чому? Тому що ви на каналі Олександра Терехова. І цей кадр зараз вам це ще щось розкаже. Багато років тому я розповів теорію про внутрішнє утеплення. Що це значить? Це значить, що ми можемо робити внутрішнє утеплення по двох варіантах перший варіант це матеріали пара не проникне капілярно неактивний еппс і піноскло наприклад або другий варіант використовувати пара проникне матеріали але з високою капілярною активністю наприклад це може бути перлити десь там газоблок а та всякі органичні утеплювачі можуть бути там типа посічений соломи з глиною да може бути такий варіант або типу арбалита щось там і так далі і тому подібне але другий варіант він потребує розрахунків там треба знати властивості матеріалу треба розраховувати для нас пересичених граждан це ну, практично неможливо тому є такий варіант як внутрішнє утеплення і тут виходить так що Є два матеріали, котрі можуть вам відчасти допомогти. В чому з, теорія? Дивіться. Діло в тому, що для того, щоб був грибок, потрібно два фактори. Це температура біля 10 градусів. Чому біля 10? Хлопці, дівчата. Хто знає. От жаль, що я, знаєте, так. Не, не, не можу так. Іванов! Сідай два, бо ніхто не знає. Чому біля 10 градусів треба грібку? По дуже-дуже простій причині, тому що при такій температурі випадає конденсат. Це постійний істочник вологи, постійний, для того, щоб грібок мог жити. І ось виходить так, що ви можете перше зробити внутрішнє утеплення. Друге, ви можете пора, прокласти е, обогрівач, поставити в тому куті радіатор. Як це працює? Наприклад, якщо тут йде труба е, від е, опалення, то вона підігріває повітря. І коли у вас тут стоїть якийсь шкаф, який відсікає тепло, воно не доходить до стіни, температура стіни біля 10-12 градусів. І тому тут е, виходить так, вентиляція невелика, температура 10-12 градусів, для грібка те, що треба. Плюс ще ви бумажні обої якісь там наклеїли, тобто органіку дали, щоб йому було що їсти, і все, і поніслось. Тому якщо приклали тут трубу, ви можете локально Підняти температуру, наприклад, до 15 градусів, температуру внутрішньої поверхні, або радіатор поставити. І в такому випадку та волога, котра тут є, вона отримує достатньо енергії для того, щоб іспаритися і з вентиляцією виходити. У вас тут з'являється оцей механізм додаткової вентиляції цього кута зрозуміло тобто це от один із варіантів ми під, ми підняли температуру ок ок далі йдемо е, при тому санація була б гарна виконати істочник вологи е, далі інший варіант інший варіант може бути наприклад я зараз взагалі скажу таку річ, що зараз мені там в коментарях потім будуть кричати, «Да що ви такі, бля-ля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, шпаклюються і там обоє покраска і так далі внутрішнє утеплення зміщає точку 1 вовнутрі ля ля ля ля ля ля ну і ще, що так воно зміщає точку була зона конденсації ось тут а після внутрішнього утеплення вона стала ось тут була в нас з вами температура ось тут е, наприклад 10-12 градусів а стала 5-6 Гарно? Гарно. Тому що при таких температурах грібку якось не дуже подобається. Дуже низькі температури. Мало того, ЕППС не пускає вологу із нутри. Тобто один із ми відсікаємо. Він паро не проникне. Тому плотно ставимо, плотно клеїмо і так далі. Але у ЕПС є ще одна властивість, котру мало хто знає, крізь ЕППС не проходять. Коріння грібка, спори не проходять. Цей матеріал їх не пропускає. Тому все, що їх паршивого є, воно залишається ось тут. Зрозуміло. А тепер оця вот рівновага. Пам'ятаєте, я вам показував, що воно сохне вліво, вправо. Так ось виходить так, що коли ми це робимо на поверх. Ми що робимо? Ми збільшуємо площу висихання назовні, тому що знутри ми все це перекриваємо. Зрозуміло. Так, а тепер е питання для відмінників. Який натуральний, органічний матеріал не пропускає плісняву? Грібок. Ви всі цей матеріал знаєте. Поставте на паузу напишіть мені в коментарях потім ми поговоримо далі то який це матеріал а я вам не скажу а я вам скажу у вівторок якщо ви мене запитаєте це тому що є ще один матеріал котрим ми можемо використати під цю теорію і він органичний ну ладно скажу зветься він Ви всі знаєте, що таке пробка, так, карадуба. І викупорюються бутилки для того, щоб повітря могло проходити, але все ж таки грибки пліснява пройти через неї не можуть. Тому дійсно є такий матеріал, як пробковий агломерат. Він теж може бути як утеплювач, але в нього, на жаль, дуже великі пори. І тому о, він, о, ну... Треба робити якусь основу або його от якось оздоблення, щоб крізь ці крупні пори волога не потрапляла до нашої температури, до низької температури. Ну, а враховуючи, що це дуже дорогий матеріал, я його не використовував в цьому випадку. Але теоретично він так, він може спрацювати. Може бути ще пробкова підложка, але я вам скажу так, хлопці, що клеїти пробку на стіну – це жах. Це просто жах я в себе в квартирі клеїв це жах там такі винючий клеї, є такий і воно ще відвалюється постійно дитя це, це жуть просто тому екструдований пінополістирол залишається самим доступним і простим методом для того щоб це зробити отака От маленька відповідь в нас вийшла я сподіваюсь хлопці дівчата що вам дуже зі мною цікаво і ви хотіли б щоб я відповів ще вам на ваші на ваше питання але на жаль час вичерпаний тому я вимушен з вами проститися на сьогодні будь ласка рекомендуйте цей канал іншим своїм друзям нехай заходять я сподіваюся що мої знання опит вам допоможуть вирішенню ваших питань ось а ми з вами будемо е вже прощатися і я нагадую що